هذا هو جيسي والفكر استعد في ملكة العرسان و السعد والفرحة هالليلة وفت بالوعاد طاب السعد وين كتب عقد القران والفرحة هالليلة وفت بالوعاد طبا السعد وين كتب عقد القران طبا السعد وين كتب عقد القران هفت هو تيسي والفكر استعاد بملكة العرسان وليل السعاد والفرحة هالليلة وقفت الوعى طبا السعد وين الرجال شامة كبير ننفع اللي لهم عندنا قدر وشان هو سي والقدس استعد تمثل تشد العرسان وليل السعد والفرحه الليله وقت الوعد طوب السعد وان كتب عبد النادر الحر الامير الله يتمم لك الفرحه وخير السفر عسى يا محمد الشهمي السف الشطير ضاع سيامك اعلان شيخ كريم الكرام سعود القرب مرفوع المكان مقد ابو ناصر براس السنه سيده على وله كتر ومكان اشم وازيسي والفكر استعد بملكه العرسان وليل السعد والمؤمن قلتلها الوعد والسعد وانت تبعث القران والمعاريس المعاريس شيخة اي نوران وقفات وعلوم و ابو محمد توقف سد اللزوم و ابو خالد طيبه كالقيوم و فهد سيفين بوكت الرهاب يا سن شمال كبيرين اللي لهم عندنا قدر وشان هو الهواديسي والفكر استعد ملكه العرسان وليل السعد والفرحه هالليله وقت للوعد طب السعد انت اب عبد تركيا النادر الحر الامير الله يتمم لك الفرحه وخير محمد الشهمي السيف الشطير ضاعت سيامك تفرح وامان عيال شيخ كريم من كراه ايه سعود الجار مرفوع المكان قد ابو ناصر راس السنه صيده تعلا وله ستر ومكان والفواديسي والفن السعد لملكة العنسان وليل السعد والفرحه الليله ودت بالوعد طب السعد وان كتب عبد المعاري خدي لها نورها اللي عريب اصلها بالزين وطيب ما احد مثلها ربة رجال فعايلهم سماء هوالهم اهل وقفات وعلوم ابو محمد لا وقف سد اللزوم وابو خالد طيبه كالغيوم وفهد سيف بوقت الرهى وخدامه خاصة؟